cum o să fie drumul acolo. Mergeti, luați în dreapta și imediat e la stânga. Hai! și au cu care ne-am direct la lezian. Pe aici, să o luăm, ieșim pe aici și ieșim la coșară. Hai Bun, atunci, ha! În trecut, unul foarte îndepărtat, a fost reclamații, să spun așa, din partea direcției silvice, cum că acești cai ar distruge păduri, ar face tot sălui de stricăciune aici. Și atunci am găsit ca soluție umană și eficientă vaccinarea imunocontraceptivă, prin care ținem numărul lor sub control. A oaspe, da? Da, da, da. E un pic, dar cred că avem ceva. Primele semne? Nu, o lasăm. Când are capul jos? Am identificat un grup de trei indivizi uh, Un ascol, o femelă, ea și un pui puiul, uh, și mai probabil ei uh, Am luat decizia să o capturăm uh, Am tranquilizat-o A durat, nu știu, vreo 7-8 minute până când a adormit uh, Primul lucru pe care l-am făcut a fost să identificăm dacă ea este sau nu are microchip sau un semn de tangalizare în caz că uh, este a unei persoane din zona gândurile, da? Colegii mei mă de la dinestezia. Iar eu o să, fac, o, să, o să fac un vaccin pe care îl facem iepelor. Este un vaccin monocontraceptiv. Vaccinul ăsta, practic, limitează, na, limitează fertilizarea. Iar la anul nu va mai face, nu va mai face pui, da? Problema cea mai mare pe care, cu care ne confruntăm noi aici în Grinduleta este că din cauza faptului că sunt din ce în ce mai multe animale, resursele naturale sunt limitate și dacă sunt foarte mulți scăluți, s-ar putea să fie o problemă pentru echipă și pentru vegetație. Așa că noi facem vaccinul ăsta în fiecare an. Până în momentul de față am vaccinat undeva la 262 iope și-a lungul a, a 7-8 ani de zile. Nu facem asta, nu, nu facem atât de multe iepe în fiecare an, facem undeva la, nu știu, între 50 și 100 de iepe pe care le vaccinăm. Vaccinul durează un an, deci nu trebuie să... El își recapită după vitale de a face pui. Nu este să exterminăm populația, asta scopul este să încercăm să creăm un echilibru cu mediul înconjurat și să nu mai fie nici probleme de natură, cum am spus, invazie. Pentru identificare avem, le punem, le punem niște crotarii la nivelul urechilor ca să poată fi construții la distanță și să putem să identificăm, pentru că nu ne dorim să facem același vaccin de mai multe ori plec, care nu vor mai fi tranquilizați, pentru că îi putem de, Diferențiată la distanță prin crotalul respectiv, ei vor primi anual vaccinul printr-o săgeată să trasă de la distanță, iar săgeată respectivă se injectează vaccinul, l-administrează vaccinul, de animalul va fi simțit la de păi și sege. cu săgeata ce se întâmplă? Ia. Ea va cădea și noi o recuperim interes. special făcute ca să vă atinge animalul și injectează substanța și cade imediat, și în momentul respectiv ne merge și adun de de Așa a rămas povestea lor, că sunt la și ori. cu siguranță nu i-au adus nimeni din altă zonă ca să se Deci Știți de mic? Da, da, da, corect, corect, corect. Da, da, da, da. Ei de, ei de când? de când... De când mă știu de ce au fost aici totdeauna. pădurarul cu care am vorbit astăzi care spune că înainte de revoluție nu existau cai liberi pe, pe aici, adică oamenii și aveau cai lor și nu, nu erau un sârbatici. Cu ce părere ai de chestia asta? Și cum i-au lăsat ei liberi și s au făcut frumie de cai. În... Nu, de ce că după ce ape sau spar ce mor moră, rog, oamenii și au i-au dat drumul la cai și de acolo s-au mulțit și au ajuns la numărul de astăzi Asta de... e explicația. O parte de adevăr și în această explicație, numai că din cear cercetar noi până până în acest moment, încă mai săpăm, să spun așa, am descoperit scrieri prin care se spuneau, are dat spot un articol foarte interesant. În care spuneau că prima migrație tătărească din secolul 13, a trecut aici și în drumul către Europa, să spunem așa, și la întoarcere. Și-au lăsat niște cai în urmă. Asemănarea între acești cai și cei ai este uriaș. Se înseamnă foarte bine și cu calul sălbatic în cel mongol. Lățimea lor, fiind mai mică decât a de unui cal normal, puteau foarte bine, printre copaci, să se strebare fără a distruge picioarele călăresului. În secolul 17, Dimitre Catremier îmi spune cum veneau magnații ruși să prindă armăsari pentru a-i monta cu iepele arăboaice pe care le aveau ei, acești armăsari fiind considerați foarte rezistenți, pentru că ei trăiau fără niciun ajutor omenesc aici, aici asemnând nordul deltei Dunării, sudul Moldovei din ziua de azi, pe vremea aia se chema stepa puciagului. Evident că s-au întâlnit și cu cai abandonați în urma desfințării cea de aici. Deci s-au croceșat. Da. S-au corcit, să spun așa, deci, și avem cai pe care le avem un de azi. nu mai extrage cai de aici, în trece formă. Iar noi ne vom ocupa ca numărul lor să scadă constant până la anumit punct în care să fie o populație sustenabilă care nu va distruge habitatul, pentru că noi nu vrem bineînțeles că acest habitat să fie distrus, să fi o aberație, pentru că ei după aia nu vor mai putea trăi, nu vor mai avea resurse de hrană, de... Și atunci numărul lor dacă va ajunge între 3 și 400 de exemplare, acum fiind cam 500, va fi super în regulă pentru toată